السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير اذا كنت ممن لدي مستودع ويريد ان يطور في هذا المستودع او لديك مشروع لبناء المستودع وهو محور الحديث اللي نتكلم عنه في الموضع السابقه واللاحقه باذن الله سبحانه وتعالى فانا انصح دائما على ان كما ذكرنا هنا ان يكون تطويرك وبنائك لهذا المستودع ان يكون جاهز لان يتطور خلال ال السنوات القادمه ان يكون جاهز وسهل للتطوير وذكرنا في الاسبوع الماضي الا يكون جامد المستودع من جميع الجهات الا تستطيع او تقفل على غيرك من من من مستقبلا على ان يزيد في هذا كميه هذا المستودع حتى ياخذ ادوات اكثر مما هو عليه الان سواء من تطور تجاري او صناعي او غيره. اذا كنت تريد ان تعرف ما هي عيوب المستودع او ما هي ميزات المستودع الذي يبنى بناء سليما حتى تستطيع ان توسع فيه في المستقبل اذا كنت كذلك انتظر معي وهذه الحلقه ستفيدك باذن الله تعالى حياك الله جميع. حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوسع المستقبلي لمشروع المستودع ضروري جدا فلما يبنى المستودع في مكان وقد انفقت فيه يعني عشرات الملايين ومئات الملايين من الاموال من الافضل وان يكون هذا المستودع جاهز لان يتمدد في العوام السابقه القادمه كما خدمك في الاعوام السابقه ان يخدمك في عوام لائقه كثيره. المطلوب انه تستطيع ان تخدم من من جاء بعدك في هذه المنظمه اللي انت يعني فيها بان يكون البناء بناء قابل للتمدد في المستقبل، وهذه تنطبق على جميع المشاريع سواء منزلك الخاص او شركتك او مستودعك او بيتك الخاص، قد يكون من رجاحه العقل ان يكون سهلا يعني المهندس ان يتمدد بدون ما يكلف اللاحقين يعني بعد السنوات القادمه مبالغ من الاموال طائله حتى يتقدم فيها. من الاشياء اللي نعرفها في كيف يعني كيف نعرف التوسع المستقبلي للمستودع انه دائما في المشاريع يهمل اصحاب البناء اصحاب المشروع انفسهم او يهمل المهندسين المسؤولين عن المشروع بانه يفكر في انه قد يحتاج انه يتوسع، قد يحتاج ان يزيد من كميه كميه المواد المخزنه المستقبليه. ولا يكون همك كتقول كانك تقول انا اخلص المشروع اللي عندي وهم يتصرفون في يعني فيما بعد، وهذا هو من من الخطا يعني الكثير القوي بالنسبه لنا اننا نترك غيرنا هم الذين يعانون من مشكلتنا نحن. يجب ان يكون المرافق الاماكن المستودع نفسه المخزن سهل بان يعني يتمدد مستقبلا كذلك يعني يعني يجب على مهندسين او مصممين المستودع ان يعتمد ان يدرج المستودع في النظام اللوجستي كامل يعني لا لا يبني مبنى وانما يعرف كيف النظام اللوجستي كامل ان يكون هناك منطقه استلام ومنطقه فحص ومنطقه اصلاح للمواد ومنطقه تسليم هي المستودع من ضمن النظام اللوجستي العام وليس مبنى وقد ذكر لي في بعض الشركات اللي عملت فيها عندما كان المستودع اللي استلم جديد سيء لدرجه ان ما نصف ما استطعنا ان نستفيد من هذا المستودع كما ينبغي قال المهندس يعني انا بنيت لكم بناء لانكم لم تشاركوني انتم يا المستودع في تصميمه، لم تشاركوني في ارائكم ولا في التصميم ولا في المسموح ولا في الممنوع، فانا بنيت مبنى لا لا عندي خبره في المستودعات ولا عندي خبره انا انا ابني مباني ابني انا مباني هانجر غطى وانتهى، وانت تصرف وأنت الباقي، وكان يعني وجود هذاك يعني المستودع كان سيء بالنسبه لنا ومكلف كثير للشركه عندما ارادت ان تستخدم هذا المستودع. غالبا ما تضع المنظمات والشركات المسؤوله الجيده يعني خطط التوسع هي موجوده يعني موجوده في يعني في البناء وكذلك في المصنع وفي كل يعني مشاريعهم ان يفكر باني في المستقبل من يعني هذا مكان التمدد في للمستودع وتستطيع ان يتمدد في الجهه ذي أو لأن المكان ضيق قد يعني تجد أن القرار أنه يتمدد في الأعلى، ما عندك مشكلة لكن المهم هنا أنك وضعت لنفسك مخرج بأنه المستقبل بعد خمس أو عشر أو حتى لو 20 سنة أرادوا يوسعون في المستودع هذه بالسهولة أنه أنه يستخدم هذا الأسلوب اللي أنا وضعته في المستقبل. هناك اعتبارات اللي اعتبارات التوسع يكون يعني لديك يعني موقع في في في المكان اللي انت فيه قد يكون اضعاف وأضعاف ال ال ال الكميه اللي, ال اللي انت تستخدمها الان فيجب على أه ان يكون هذا في في في بالك يعني عندما أنت تكون بناءك في يعني بحجم معين انه تستطيع انه مستقبلا كانك تضربه في اثنين او تضربه في ثلاثه او غيره حتى يستطيع من بعدي أن يغير في المستودع في الكمية أو الحجم إذا أراد أن يغير في هذا المستودع من كذلك أنه غالبا ما تكون الإنشاءات يعني الخاصة مثلا اللي ليست يعني حكومية أو الشركات أن تكون فيها التوسع أكثر لكن يجب على من يريد يعني يعني ان هذا همه انه انا اترك مكان لمن جاء بعدي حتى يتوسع، حتى يزيد في يعني العمليات المخزنيه في هذا المستودع، ان يكون لديه فرصه مستقبليه بان يطور في هذا المبنى وان يكون جاهز للتطوير له في اي وقت، ولكن من كذلك ان الشروط ان لا يؤثر على العمليات الموجوده، يعني قد يكون المستودع نستطيع ان نزود في الكميه طيب لكن كيف الطريقه اللي انت يا صاحب المشروع يعني عندما وسع المستودع في مثلا في اليمين فتقول كانك تقول مجرد يبني المبنى من الخارج ثم يفك الجدار اللي بينهم صار عندك مستودعين او مستودع ونص او اكثر او اقل ولكن قد يكون عندك فرصه انك تطور المستودع او تكبر المستودع في فوق او تحت او هذا لكن حتى تعمل هذا العمل يعني العمليات الموجوده المستودعيه اللي هو استلام المواد وصيانتها وتخزينها ستتاثر سلبا بالعمليات التوسعيه اللي انت بتسويها بعد كم سنه ليه؟ لانك ما اخذت حسابك. يعني قد يكون الكلام شويه ما هو لكن كانك تقول الان لديك يعني حجره صغيره وتريد أن تدبل الموضوع يعني تدبل الحجم بأكثر تبني بناء يعني إذا كان بناء مبني صح تقول أنا أستطيع أن أعمل الحجرات الجديدة في بيتي أو في شركتي أو في حتى في مخزن مثلا مثالنا وفي النهايه لن تتاثر العمليات الموجوده، الناس يشتغلون باليوم والليل ما يتاثرون بال... لا بالصوت ولا بالغبار ولا بالخطر ولا بنفصل عليهم الكهرباء ونفصل عليهم المياه او شيء، قمنا نعمل احنا في في مجالنا وفي اخر يعني يوم تبدا اللي هو التاي انز اللي هو افتح ال الجدار لبين المستودعين في يوم ويومين لو أصبح عندي مستودع يعني مضاف لمستودعي الأول هذا هو المطلوب في هذا النقطة النقطة الثانية أنه يكون من ضمن الأفكار هذه أن بعض الجدران أو تكون كل الجدران المحيطة للمستودع كمثال ألا تكون دائمة لا تكون قوية جدا أنه تستطيع حتى لإزالتها مستقبلا تحتاج إلى يعني إزالة جامدة ومشروع لإزالة إنما تعملها من المواد الشبه دائمه يعني اما تكون اذا نتكلم عن المستودعات شبه الساندويتشات او انواعها هذه اللي تستخدم كعازل من وكما ترى ان باكثر المستودعات الحديثه يكون مترين بالكثير طابوق من تحت ثم يكون الباقي هو عباره عن الساندويتشات، ليه؟ لانها سهله الازاله عباره عن حديد تشيل المسامير المثبته وتستطيع ان تمد المستودع يمين او يسار او حتى فوق اذا اردت، هذه هي البناء الذكي اللي تستطيع ان تطورة منها كذلك مساحات الأرضيات الموجودة يجب عليها أن تصمم لأنها مصممة هي وذكرناها في السابق يجب أن تكون مصممة بقوة يعني أنها تتحمل هذه يعني تكون امتدادة حتى تصل للجدار الموجود الآن وما تكون ملحمة فيه لكن عندما لو أزلنا الجدار مستطيع أن نكمل هذه الأرضيات للمستودع الجديد بدون أن يحصل لدينا في أي تأثر للمشروع القديم ولا سوء في المشروع الجديد. هذا هو يعني يعني الافكار الموجوده للتوسع المستقبلي ونراكم ان شاء الله في تسجيل اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.